Hei på deg, og hjertelig velkommen til modulen Flipp Classroom og videobasert undervisning. Jeg heter Magnus Nohr, og jeg er kapittelforfatter til denne modul. Flipp Classroom er en undervisningsmetode som stadig blir mer populær, og jeg tror det skyldes at det bygger på elev- eller studentaktiv læring. Det vil si at i stedet for å være formidlingsbasert, så blir eleven mer delaktig i undervisningen, og på den måte ofte også lærer mer. Denne modulen har vi delt in i sju deler, eller sju kapitler. Første delen er begrepsavklaringer. Og det er jo vanligvis til slutt, men vi har en del begreper her som kan være fremmed for flere, derfor velger vi å definere av vi bruker allerede het begynne med. Og det første ordet kanskje å ta tak i, det er ordet Flipped Classroom. På norsk blir jo det omvendt undervisning. Vi velger konsekvent å bruke ordet Flipped Classroom gjennom denne modulen. På engelsk så skiller man mellom Flipped Classroom og Flipped Learning. På norsk så er det mer eller mindre det samme, men likevel ikke helt det samme. Vi skal komme tilbake til det. Litt senere, men Tenk Flipp Classroom er synonymt med omvendt undervisning. I del 2 skal vi titte på Hva er egentlig Flipp Classroom? Mange sier jo at, det, at man flytter undervisningen hjem, ofte på video, og så gjør man leksene på skolen. Vi skal titte ganske mye mer nyansert i dette her, i denne andre delen, der vi skal titte på hvordan elevrollen og hvordan lærerrollen forandres i denne undervisningstypen. I del 3 skal vi se på det teoretiske rammeverket for Flipp Classroom, eller vad forskningen sier om den undervisningsmetoden. Funker den? Er det bedre enn andre? Skal vi titte mer på der. I del nummer 4 så skal vi se på Flipp Classroom i praksis. Vi skal høre mange forskjellige lærere på forskjellige alderstrinn som universitet, høyskole, videregående, ungdomsskole, barneskole, forteller om hvordan de bruker det i praksis. Det er viktig å presisere at modulen heter Flipp Classroom og videobasert undervisning. Det er jo sånn at i veldig mange Flipp Classroom undervisningsopplegg så inngår video, men det må ikke være med. Men i denne modulen er den sentral, og i del 5 ska vi gå og titte på bruka video. Vi skal gi dig suksesskriteriene for at du skal ta i bruk video i din egen undervisning. I del 6 skal vi se på vad forskningen sier om video. Hva er for eksempel ideell lengde på en undervisningsvideo? Hvilke typer videoer fungerer bäst i kommunikasjon? Og til slutt så har vi en eksamensoppgave. Og denne eksamensoppgaven er på en måte todelt. Du skal ta ett undervisningsopplegg på tre timer med medhørende lekser. Det skal ikke medføre mer enn seks timers arbeid totalt for eleven i dette undervisningsopplegget, og så skal du forandre det til et flip-klassrom-undervisningsopplegg. Hvis du har tilgang til en klasse, så anbefaler vi at du gjennomfører dette med dine egne elever eller studenter. Hvis du er lærestudent så kan jo det bli problematisk. Det er nemlig en fordel når vi kommer til den andre delen och faktisk har tänkt gjennom eller gjennomført dette undervisningsopplegget. For del to er nemlig en refleksjonsvideo på maximal 10 minuter om dette undervisningsopplegget som du nå har laget. Og vi har noen veldig konkrete vurderingskriterier som vi anbefaler deg sterkt å se på før du begynner å lage selve eksamensoppgaven. Og vi anbefaler deg å lese gjennom hele modulen før du begynner å lage selve eksamensoppgaven, fordi det ligger en del sånne kritiske spørsmål som vi vil at du skal stille deg på slutten her, som er veldig grei å ha med når du skal inn og lage denne refleksjonsvideoen. Når det gjelder refleksjonsvideoen, så er det sånn at du må i mye mer grad tenke på at du skal reflektere og stille spørsmål om i denne refleksjonsvideoen. Vi har nemlig ved tidligere gjennomføringer hatt ett problem med at studentene har fiksert for mye på hva. Vi er ikke så mye interessert i så gjorde jeg det, så gjorde jeg det, så gjorde jeg det. Det vi er interessert i, det er at du reflekterer over de erfaringene du har ervervet deg ved å lage og eventuelt utprøve dette undervisningsopplegget. Det vil føre til en bedre karakter hvis du reflekterer mer enn å referere. Det praktiske inneholdet kan nemlig sensor selv se når den ser gjennom ditt undervisningsopplegg. Dette er den siste modulen i dette kurset, og vi vil at du skal trekke inn all erfaring fra de tidligere modulene og den kunskapen og erfaringen du har ervervet dig in i besvarelsen av denne eksamensoppgaven. Och så en annen viktig presisering. Du skal altså lage et undervisningsopplegg i Flippklassrom, men det er først og fremst en eksamensoppgave dette här som vi har prøvd å gjøre så virkelighetsnær som mulig men det er altså en eksamensoppgave. Derfor så er det et krav om at innholdet i denne, dette undervisningsopplegget det skal være laget av dig. Skulle du gjort det i vanlige tilfeller så ville du kanske lånt andre typer videoer og sånt noe på YouTube eller andre steder. Det skal du ikke gjøre her, innholdet skal du lage selv. Du skal selvfølgelig kunne hente inspiration fra andre steder og lærebøker og så videre, men selve det skal være egenprodusert. Og vi anbefaler absolut å ta med det du lærte i delen om å lage video inn i sluttproduktet ditt som er eksamensvideoen, som ikke får vare 10.01, men 10.00 på det meste. Ta med deg de erfaringene inn, kvalitet, lyd, bilde og så videre. Det är viktig også dette her, for vi ska også vurdere detta med att du faktiskt kan lage gode videoer og skjønne hvordan suksesskriteriene for å lage en god video er. Og til slutt vil jeg nevne at modulen også inneholder to refleksjonsspørsmål som du skal svare på i løpet av modulen. Og så heter det en unnskyldning. Gjennom denne modulen så bruker vi mye elev som brukes i grunnskolen og student som brukes i høyere utdanning om hverandre. Dette skyldes at noe litteratur er hentet fra høyere utdanning og exempel og no er fra grunnskolen. Så det får bare være overbærende med oss, i og med at vi bruker disse to uttrykka om hverandre og av og til ukonsekvent. Den andre unnskyldningen jeg vil komme med, det er at det forekommer en del repetisjon fra en del til en annen. Så det blir litt sånn spiralprinsipp at det får høre ting flere ganger i løpet av denne modulen, og så vi håpe at det fører til læring og ikke til man men dette har jeg da hørt om tidligere et eller annet i denne modulen. Da ønsker jeg deg lykke til og håper du får en fin og lærerik modul i flip Klaserom og videobasert undervisning.